boa día. Eh, benvidos, benvidos. Eh, é unha alegría estar hoxe eh, aquí eh, neste acto que forma parte deste proxecto tan hermoso e tan fruitable que estamos levando a cabo, estamos levando a cabo en unha combinación, ¿verdad? de, de institucións e sobre todo de persoas que están interesadas na, na formación eh da nosa xente, É ¿no? un proxecto, vamos se dicen nas palabras de nibrades, é un proxecto no que participa a Arquitecturas en Fronteiras, aquí Marta, o Instituto de Medicidad Salaheta, e contamos con o colaboración de colaboración do Coalhecio Doceir Labarta-Cose de, de Vallo, con Sinda aquí presente. Eh, eu represento neste caso a Facultad de Ciencias de Educación e completamente a Didática das Ciencias Sociais, E aquí estamos, bueno, pues un pouco representadas todos, Alumnado, personas eh, pasas interesadas, compañeros, amigos e demais. Bueno, simplemente unha palabriña. Sí, pois pues bueno, son representante aquí de un montón de xente que, que forma parte da Universidade de Arquitectura en Fronteiras e que dende grupo de educación vimos traballando dende aí moitos anos. Eh, baixo paraugas, non do tema un paraugas ben grande, que é o dereito a habitar. Non? Entón, bueno, pues este ano propuxemos a, a profesores profesoras da Facultad de Ciencias de Educación Se querían acompañarnos e eh, formar parte deste proxecto. Obvio que aquí están, non? Begoña, o seu compañero Roberto, outros compañeros e compañeras que están aí sentadas, e eh, eh que bueno, que que tiraron paliante que propuseron actividades para o seu alumnado e eh que non so iso, senón que planxaron romper as barreiras entre a universidade e eh, outros centros educativos, non, e o traballo que estaban a desenvolver aí a, a compartir, non, esa aprendizaxe mútua, neste caso con un instituto que tamén por pues, sempre nos abre as portas que é o instituto Grama Menéndez Pidal, no? Entón nada máis, é eh, agradecer moitísimo que aínda se suma máis máis actores, no? a esta esta experiencia e agradecer moito a Silda e a todo o seu alumnado que este pois aquí e, e nada, simplemente agradecer moitísimo o, o voso traballo e a vosa apertura eh, Ben, eh, son Estrella son a directora do hoy Ramón de Espidala e la que casi todos o conocemos como Zalaeta en este caso eh, non servíamos unas iniciativas, unha colaboración dentro do curso pasado con arquitectos e que nos pisaran unha pregunta se si queríamos seguir colaborando con eles neste curso e dicimos evidentemente que si sí. E o tema que nos proponían, ademais, nos atraía moito máis, dado que a ubicación do Instituto é precisamente a ubicación do antigo Hospital da Caridadla. E, polo tanto, Isabel Zendán estuvo traballando precisamente nos mesmos sitios donde hoxe os nosos alumnos están estudando. E nos parecía fundamental que se fixera esa conexión entre donde eles traballan hoxe e o que foi a historia de unha vacina que lle salvou a vida a moitísima xente. Creemos, ademais, tamén que é moi importante que a conexión entre a universidade e o ensino secundario se xa cada día máis fluida e máis ampla e que aprendamos a colaborar e a traballar xuntos. Estamos no mesmo camillo, que son sendas que deben de confluir e, lo tanto, esta experiencia que creemos que é moi positiva para o noso alumnado e creo que tamén para o alumnado da Facultade foi maravillosa para nós. lo tanto, seguimos abertos a seguir colaborando en sucesivos anos con caer outra iniciativa que teñales e moitísimas gracias por contar con sou xinta do Colesio de Baio o, Ceila de Baio, eh, o 10 de novembro propuseron-nos eh, facer unha pequena representación de Isabel Zendal eh, non tiñemos tempo, era para o 30 de novembro e eh, fixemos o que puse eu non tiña non conhecia a Isabel Zendal teñe que confesar, confesávolo eh, somente so, oía falar na expedición Balmis e así moi eh, non conhecia nada Entón, pois, pues, comecei a recopilar, bueno, comecei o libro de María solar os nenos da bariola, e o de A flor de piel de Javier Moro, e despós, documentei-me tamén con Antonio López, que non o coñecía, e, bueno, fixemos o que pudemos en 20 días, porque o día 30 teñemos que estar aquí facendo a la presentación. E, bueno, así foi. Os doyes, agora, aquí estamos outra vez de novo. Esperemos que vos guste. Ahora, mellorámoslo un poquinho, porque naquel momento foi todo moi precipitado ahora está un poquinho máis elaborada, máis traballar A ver se si, si vos gusta e podedes disfrutar tanto como nós porque, desa verdad, xa son, bueno, doctores, en eh? Isabel Cendario, xa nos da variola, coñécenos a todos, xa eh, eh, son como da familia, xa. Vale, a ver se si vos gusta. A Eu Josep Salvano, o axudante número 1 do doutor Valdas As tubacións indígenas de América están tan resentidas polas varíblas que morren por milleiros Algúas aldeas indígenas desapareceron do mapa Morren moitos máis nativos que europeos no mundo O rei recibiu as súplicas dos gobernadores de ultramar Están pasando pola maior epidemia xa máis conhecida O doutor Balmis é un dos grandes defensores da vacina da varíola e é moi consciente de compreendimento desta aventura ser un auténtico deseo que si saíra ben situaríanos nos libros de historia polos séculos dos séculos esta é tal fazaña que son homen inteligente, ambicioso e de forte personalidade como Balmis pode emprender controlará todo, el mesmo, evitando calquera improvisación. A barriola foi a enfermidade que máis persoas matou ao longo da historia da humanidade. Os nenos expostos conseguirán cambiar o rumbo do mundo. Amanda a Valente, enfermeira, Isabel Estendado... expedición filantrópica da vacina Imos implantar a vacina en toda América nos territorios afins e nos territorios hostis aos que poidamos chegar coa súa os mandos locais Difundiremos a vacina e instruiremos aos médicos na técnica vacinación deste seito tras nós abandonar a zona o método que era asentado Se non conseguimos difundir a vacina por todas partes fracasaremos Pero se conseguimos, será o maior logro sanitario a Acadado nunca pola humanidade Levaremos a vacina en vivo, nunha cadea Brazo a brazo, con nenos expósitos de idades comprendidas Entre os dous e os 9 anos Todos serán rigorosamente escollidos Para asegurarnos de que nunca estiveran en contacto coa variola Ou a vacina non prenderían neles Vacinaremos os rapaces de dous en dous para aseguranos de que, polo menos, prendanou. Aos nove ou dez días das cústulas dos enfermos, rasparemos un pouquinho de linfa para peter que a nume infixión superficial no brazo do outro neno xa. E así imola transmitindo. A nosa intención é ter vacina disponible en dous nenos. É fundamental que lle busquemos os separados e non contacten os vacinados correstos. Só hai unha persoa que pode coidar como é vivido destes cativos, unha muller infatigable e inteligente, Isabel Cendal. son Andrés Calla, ten oito anos e veño de Madrid. O meu compañeiro é Vicente Ferrer, ele ten sete anos e tamén veño de Madrid. O doutor Ewa Neren estreou un pouco de linfa das pústulas dunha muller infectada dunha vaca e inoculou-las ao neno Meses despois, atacou ese rapaz con linfa procedente de pústulas de varíola humana e o rapaz non fermón. Así se demostrou que o pus vacún era a vacina perfecta. Son Domingo Naya, na teño seis anos e venho casa caixa dos desaparados de Madrid. O doctor e ti, que nos van a vacinar de dos en dos, pois a vacina non pretera na algún de nós. Alguns se vean vacinados e outros non. A viase alterou nos moitos. Eu son Antonio Vereira e teño sete anos. Chegamos a Coruña en, en unha caravana de varios carros de caballos O hospicio de Madrid está estado desbordado de rapazes. É moi por riba dos que deberían haber nun espazo daquelas dimensións. Estábamos máis nutridos, máis vestidos. É moi máis cuidados. Poucos de nós sobreviviríamos. Son que metes Caridade, e teño 9 anos. Fui exposto no torno do Oficio da Coruña e criado en Oleiros. Eu tamén fun escollido para levar a vacinas Américas. Por suposto, son un exposto, pois ningún pai deixaría emprender semejante viaxe ao seu fillo. Eu son Camiño de la Caridad, teño 7 anos, e tamén fun exposto no torno do Oficio da Coruña, e criado en San Pedro de Novo. Son portezañ, e nunca estive en contacto con enfermidades. Por iso, tamén formarei parte desta expedición. Son partidos que Antonio e teño 8 anos. Fun entregado na casa dos espósitos da Coruña polos mesmos lavradores que me levaron a criar. Ao cabo de sete anos, fui recuperado pola miña nai, pero só 8 meses. Despois, volví en hospicio. Estou contento de ser un herói, porque os espósitos de xanto nos miraron mal considero nos filhos da miseria, o lixo da sociedade. Eu sou Manuel María, teño sete anos, e fume entregado polo cura de San Nicolás a casa dos espositos da Corún, e criar en San Pedro de Mons. Ali, hai ben pouco, oi hicieron a persoade ver que non merecíamos a atención mesmo, que xa mundos facían consaltarnos das lúas, que amaba mágoa esta viaxe da sentida dignidade ás nosas vidas. Eu son Juan Antonio e teño seis anos Entregáronme me na cruxa de Santiago Son de Santa María de Siá, de Lugo criei en Ribadulla Outro día contaron que cando me deixaran no torno traía Unha carta atada a orelha de cinto Que meus pais volverían por mi Cando as cousas ir fora mellor Pero xa fai dixo tres anos e ainda non miñaron por mi Eu son José Manuel María, María e teño tres anos Un exposto no torno da casa dos expósitos da Coruña é criado en xada a dos tres anos. Dentro de novo decías vacinaránme junto con meu compañero. O doutor Báñez di que é necesario levar a vacina in vivo nunha cadea brazo a brazo cos nenos rigorosamente escollidos. Eu son José Jorge Nicolás de los Dolores e teño dous anos e medio. Fue entregado con dous anos e a minha criança continuou no hospicio da Coruña. Os nenos e nenos expósitos padecemos frecuentemente de tío, pío, parasito, baixo peso e até formidados por malos embarazos. Son Bosco Loniceto e teño tres anos. Fue exposto no torno da cancha de expósitos da Coruña e criado as creces. Alegro-me moito de ser exido Tenho os moiros sentidos que sempre estaban enfermos, pero a travesía era máis perigosa e tiveren que quedar no hospicio. Son Jacinto, teño seis anos, un exposto no torno de Santiago, cunha cintinha azul atado no puño e criado en forcario. Estou triste porque as nenas non poden ir, tampouco os doentes crónicos nin os menores de dous anos. Os expósitos cognitivos tamén deberán quedar. Eu son Tomás Militón e teñen anos. Fou exposto no torno da casa dos expósitos opinións e criado un arteico. Estou preocupado por é difícil. O barco era un peixe de perigo. Haberá accidentes, mareos, pelexas e chorros. Son Jerónimo María, teño seis anos e vello de Inclusa de Santiago, pero friado en Campo Lamei. Dio doutor que hai que ter sempre vacina disponible en dos nenos, e que só tenemos algo de febre e algúnas pústulas. No barco teremos os pedaxes separadas para que non contacten os vacinados por resto. Son Martín, e teño cinco anos. Fou entregado na casa dos expósitos da Coruña polo pediano de Dorneda, que tamén me recolle para criar durante tres anos. Contaronos que durante moito tempo deberíamos estar... Non recinto moi pequeno, é que teríamos de comportarnos moi ben, sen correr sen berrar e sen peleixar. Son Juan Francisco e teño 4 anos. Son de Coristanco e foi entregado na Iglesia de Santiago e criaban a becopo. Rita e Isabel dicen que os nenos maiores serán de todos os máis pequenos. Dormirán xuntos e velarán polo que fagan a como. Eu son nacer e teña tres anos. Fugues posto no torno do hospicio da Oculuña e criando en sala Cada nos vacile, sairán nos seus pouquíes grans, que non doen, e deses grans saia con para os outros nenos. Son Florencio. pero catro anos e fugues posto no torno da Incluso de Santiago e criado en Cesuras. Onde vacilaron me? Era tal a mi ilusión, que tapo en comedo era un día un chío, mentes que me facían incisión con la zeta no brazo. Son Vicente, María Sali e Benito. tres anos. Fum exposto no torno do hospicio da Coruña. É criada con un escrito de compromiso de recuperación por parte dos meus pais. É criada en Arteixo. A mí tamén me vacinaron o monte, porque hoxe sairá a expedición. Como xa estamos inoculados, criáronos do resto, controlámonos cada hora. Son Benito Benito. Tenho sete anos. Son o filho de Isabel Zendal. Ela tamén será a nai de todos os meus companheiros. Será coidadora e enfermeira. Será imprescindible a súa axuda, rectitude e firmeza. Contribuiremos todos ao progreso da ciencia. Eu son Isabel Zendal. Nací en Santa Marinha de Parada unha aldeíña de ordes na provincia da Coruña. A miña familia sempre foi pobre de solenidade. Eu traballei moito para convertir a casa de expósitos nun lugar acolledor e digno. Como se a miseria nalgúnas casas cando os pais de algún rapazes pensara que na incluso estarían mellor? Pobres pais e pobres fillos. Por iso, cando o doutor Amis nos propuso formar parte desta viaxe, ningun duvidamos. Dixeronos que os rapazes que participen nesta expedición terán un futuro asegurado. Comprometeronse a que non lle falte nin alimento, nin roupa na viaxe, e que unha vez en América teñen unha educación e un oficio. Podedes imaginar como sería cruzar o océano con 22 rapaces a gordo, chorando, pelexando, escapando e enfermando. Pero, unha vez remantada apenas a viaxe, as cousas non foron como eles contaron. O doutor Balmis reclamou os beneficios que lle prometeron, pero as autoridades locais internaron nun hospicio donde vivían mal alimentados e moi mal cuidados. Os máis afortunados foron adoptados por familias mexicanas. Pero grazas a estes expósitos que saíron da Coruña poidemos difundir a vacina en toda América. E isto foi un gran logro sanitario. Doucentos anos despois, a varíola xa non existe. Foi en 1980 cando a Organización Mundial da Saúde declarou o planeta Terra zona zero de bariola. Todo isto foi posible grazas ao labor titánico da real expedición filantrópica da vacina. Eu son o médico Poxer Ruibanes, colaborador de Valde nos procesos da vacinación para manter activo o virus da, vacina, o virus da varíola. O 30 de novembro de 1803 partía do Porto da Coruña a corbeta María Pinto. Comezaba a travesía da real expedición filantrópica da vacina, dirigida por Francisco Saber Valles e financiada por Carlos Cuarto. Esta xesta demostrou ao mundo, hai xa con centos anos, que a imunización perfecta contra as enfermidades contagiosas é infectarse estando xa con mesmo mal que se quere evitar. A vacina viaxaba viva e activa mediante inoculacións de brazo a brazo que garantiron aos neos recrutados para a expedición. Os grandes heróis desta expedición foron os expostos con idades entre 2 e 9 anos que possibilitar que garantiron a cadeia de transmisión da vacina. E cuidar dos vin... cuidar rapados que levaron a vacina da varíola dende a Coruña ata México foi responsabilidade directa da que foi considerada a primeira enfermeira de sanidade pública, Isabel Trindão.